Najgori psi za dresuru zadaju glavobolje čak i iskusnim trenerima pasa, zašto? Karakteristike pasa koje čine dresuru zahtjevnom su samostalno razmišljenje, tvrdoglavost, neovisnost i ujenost. Cilj ovog videa nije samo prikazati koji su najgori psi za dresuru već i navesti razloge zašto te ponuditi smjernice kako se nositi sa zahtjevnim psima za dresuru. Prije nego krenemo s listom želio bih kako objavljujem video zapise i na engleskom kanalu te ako znate engleski jezik puno bi mi značilo da pogledate koji video li vi podržite taj kanal pretplatno. Link je u opisu videa. Pogledajmo sada listu Top 10 najgorih pasmina pasa za dresuru. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Sibirski Husky. Sibirski Husky je jedna od najomiljenijih i najljepših pasmina pasa na svijetu. Poznati su po prijateljskoj naravi zaigranosti, ali malo manje je poznato da nisu baš najbolji za dresuru. Zašto? Huskys su prijateljski prema svima, energični, atletski i miroljubivi. Dresura im brzo dosadi, mogu biti izuzetno tvrdoglavi i ne reagiraju najbolje na svakogat koji ih želi dresirati. Potreban im je snažni vođa. Naime huskys su od uvijek živjeli u čoporima i slušali glavnog i najsnažnijeg vođu. Upravo zato slove kao odlični kućni ljubimci ali se ne preporučuju početnicima. S dresurom je potrebno započeti u ranoj dobi kako bi vas pas prihvatio kao vođu. Na devetom mjestu liste nalaze se pasmina pasa Bullmastiff. Neustrašiv, snažan, a s druge strane nježan Bullmastiff pas zahtjeva snažnog vođu koji će postaviti granice. Buhu su zaštnički nastrojeni, samostalni, pouzdani, odani, predani, oprezni, nježni, mirni i hrabri. Ono što ih čini lošim psima za dresuru je samostalnost. Vole samostalno razmišljati svojom glavom i biti neovisni. Ipak, neophodna im je rana socijalizacija i trening poslušnosti kako ne bi postao agresivni prema drugim životinjama i strancima. S ranim početkom, konstantnošću i primjenom tehnike pozitivnog poticanja nećete imati problema s dresurom. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa i jazavčar. Malo i lovački jazavčar pas često se nalazi na lošijim ljestvicama. Zašto? Izbor na lošim ljestvicama poneviše može zahvaliti svoju tvrdoglavost i lovačkom instinktu. Ipak oni su posebni, maleni i slatki te kao takvi česti izbor za kućne ljubimce. Jazavčar psi su tvrdogovi pametni, predani, živahni, razigrani i hrabri. Dakle radi se o pametnoj, ali opet tvrdogovoj pasmini što ih čini manje poslušnjima, pogotovo kada niste zabavni. Kod dresure i jazavčara potrebno je dobro poznavati tehnike dresure pasa i održavati kraće periode dresure. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Kineski Šar Pei. Kineski Šar Pei pas oprezan je prema svima, može biti neovisni i naravno teže ga je dresirati. Tako je radi se o psima koji nisu za svakoga. Kineski Šar Pei psi su oprezni, ljubazni, predani, neobisni i nježni. Ovi psi jako se vežu za jednu osobu. Ta osoba treba biti vođa, ali opet s druge strane asertivna i nježna te se treba truditi upoznati svog psa. U pogrešnim rukama kineski Shar može postati tvrdoglav, neovisan i opasan vođa. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Baset. Baset psi su ove kao dobri psići za djecu. Naime oni su prijateljski prema svima, inteligentni, ali opet teško ih je dresirati. Koji je razlog? Baset psi su prijateljski prema svima, tvrdoglavi, zaigrani, predani, uporni i nježni. Dakle kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, tvrdoglovost je glavna karakteristika koja ih čini lošijim psima za dresuru. Također ponekad mogu biti lijeni. Dakle tvrdoglovost i ujenost čini ih nemotiviranima za učinje i nije rijedak slučaj da jednostavno ignoriraju vlasnike. Ipak imaju izuzetno dobar miris i reagiraju daleko najbolje na trening s poslasticama. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Akita. Akita pas je vjerni i doista prednjevni kućni ljubimac. Oni su rezervirani prema svima, ali opet odani su i vole svojeg vlasnika, toliko da su u svijetu simbol za vjernost. Akite psi su zaštinički nastrojeni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni i odani. Karakteristike poput neovisnosti i česte tvrdogovosti mogu učiniti treninge dužima i zahtjevnijima. Ipak neophodno je da Akitu dresira vlasnik, zašto? Naime Akita je vjerna i ako ju vlasnik dresira oni će stvoriti posebnu vezu koja traje do kraja Akitinog života. Vrlo su osjetljivi psi, tako da je potrebno biti pažljiv. Nemojte planuti ili napadati ove osjetljive pse. Jednostavno im posvetite vremena, budite konzistentni i s malo izazova uspjet ćete ih naučiti razne stvari. Nagrada je naravno vjernost i zaštita do kraja života. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Ćao čau. Ćao čao pas ima ponosni i neovisni duh. Eksperti ih često navode kao zahtjevne i loše pse za početnike, te zahtjevne za dresuru. Ćao čao psi su povučeni, odani, neovisni i tihi. Oni nisu najinteligentniji, a također su neovisni i imaju problema s autoritetom. Potreban im je iskusan vođa koji će ih početi dresirati od rane dobi kako bi pridobio njihovo poštovanje. Bilo kako vikanje ili oštriji trening imaju negativan efekt na dresuru ovih pasa. Sada slijede Top 3 najgore pasmine pasa za dresuru, pa krenimo. Na trećem mjestu liste najgorih pasmina pasa za dresuru nalazi se pasmina Engleski Bulldog. Nije nikakva novost da su Engleski Bulldog psi tvrdogovi i izuzetno ujeni. Dakle motiviranosti za učenje kod ovih malenih mišićevih pasa nema. Naime, oni nemaju nikakvih problema da jednostavno leže na kauču po cijele dane. Engleski Bulldog psi su prijateljski, društveni, tvrdogovi i ujeni. Uz nemotiviranost oni također nisu niti najpametniji psi, te vlasnici trebaju doista imati strpljenje i ljubavi prema ovim psićima kako bi ih dresirali. Ipak može se postići puno. Dovoljno poticaje za dresuru možete vidjeti na mnoštvo YouTube videa gdje su upravo Engoljski boodooz pravi surferi i skateri. Dakle budite zabavni, strpljivi i koristite poslastice kod dresure ovih pasa. Na drugom mjestu liste najgorih pasmina pasa za dresuru nalazi se pasmina Basenji. Basenji je prema istraživanjima najstarija pasmina pasa koja je preživjela sve do danas samostalno. Dakle, oni su inteligentni, ali njihove karakteristike jednostavno nisu najbolje za dresuru. Basenji psi su znatiženi, energični, inteligentni, samostalni, ljubazni, oprezni i razigrani. Dakle, riječ je o inteligentnoj, ali opet izuzetno samostalnoj pasmine pasa koja voli razmišljati svojom glavom. Također, izuzetno su energični i vole zabavu. Kod dresure morate pažljivo isponirati mjesto jer vas jednostavno neće poslušati ako je u okolini nešto zanimljivo. Činjenica koja pomaže u dresuri je da odabiru jednu osobu koju slušaju. Također savjeti za dresiranje basenđe psa da budite pozitivni, zabavni te da obvezno nagrađujete i pohvalite svako dobro ponašanje. Sada slijedi najgora pasmina pasa za dresuru, spremni? Najgori psi za dresuru su psi pasmina afganistanskih hrt. Afganistanski hrt pasmina pasa je u davnina poznata po ljepoti, dostojanstvenosti i nevjerojatnoj brzini trčanja od oko 65 km na sat. Zašto ih je teško odresirati? Tijekom istraživanja ovim psima je bilo potrebno ponoviti naredbu više od 100 puta i u manje od 25% slučajeva su bili poslušni što je najlošiji rezultat od svih testiranih pasa. Afganistanski hrt psi su dostojanstveni, povučeni, neovisni i sretni. Ovi psi su jednostavno neovisni i ne reagiraju dobro na dresuru. Mogu biti izuzetno nemotivirani jer nemaju želju da udovolje vlasnicima te također niti poslovstvice ne prolaze najbolje. Jedino što preostaje vlasnicima afganistanskih hrt pasa je strpljenje. Nikako ne reagiraju dobro na oštre metode tako da nemojte niti pokušati. Jedino što će te postići je nesudjelovanje. Najbolje prolazi pozitivnost, strpljenje i nježan rad s ovim psima. Dakle kao što ste mogli vidjeti nisu baš sve vrste pasa naklonjene učenju i slušenju vlasnika. Što možete učiniti? Ako se i upuštaš u jednu slatku avanturu nabave pasmine koje je teže dresirati svakako savjetujem edukaciju. Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatnih informacija svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju još jednom te pozivam da ako znaš engleski pogledaj koji video, pretplati se i tako podrži engleski kanal jer mi to puno znači. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najpametnijih, najubojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!